Hari ini kita nak bincangkan satu cara yang ringkas kepada perunding hartanah baru untuk membuat goal setting Sekiranya you seorang perunding hartanah baru yang baru satu minggu ataupun kurang daripada satu bulan menyertai bidang hartanah ni jadi ini adalah cara yang terbaik you untuk menentukan apakah goal yang you perlu lakukan dalam tahun ini jadi ini adalah sebahagian Uh, ringkas, ha? maksudnya hanya sebahagian saja daripada you punya total goal setting, uh, goal setting ini hanya melibatkan you punya sales okay? uh, dan sebelum uh, 2-3 bulan yang pertama ini, you kena discuss dengan you punya team manager ataupun you punya team leader, uh, apakah keseluruhan komprehensif goal setting yang you perlu lakukan untuk uh, 5 tahun 10 tahun dan uh, seterusnya, okay? jadi ini adalah pemulaan saja kita mulakan, okay, kenapa goal setting ni penting, yang pertama ialah apabila kita melakukan segala usaha kita ataupun kita menggunakan masa kita atau tenaga kita, maka whatever investment yang kita lakukan dalam tenaga, bentuk tenaga dan masa tu, kita kena tumpukan usaha ataupun aktiviti yang membawa kita lebih dekat kepada kita punya lifelong punya objektif, okay. jadi dengan dengan adanya goal setting kita akan okey kata kita akan lebih apakah dengan penggunaan masa dan tenaga kita dan wang juga agar segala penggunaan resources kita ni akan membawa kita lebih dekat kepada kita punya life okey kata purposes dengan life goal. Itu yang pertama. Yang kedua pula Uh, dengan adanya goal setting kita akan boleh dapat menilai sejauh mana lagikah uh, kita punya matlamat tu boleh dicapai jadi uh, kita mempunyai satu vision yang besar the big why dan kita ada juga uh, small goal setting uh, untuk membantu kita mencapai matlamat tersebut daripada situ kita boleh tengok boleh boleh buat anggaran uh, Berapa, berapa lama lagikah perjalanan uh, kita punya aktiviti ataupun kerja kita sebelum kita mencapai matlamat kita tersebut, jadi ini adalah uh, kayu ukur okay, untuk menentukan apa kita punya, uh, adakah kita boleh uh, sejauh mana progres kita dan apakah uh, masa yang diperlukan untuk kita mencapai matlamat tersebut, yang ketiga dengan adanya goal kita akan lebih bermotivasi untuk uh, kata penuhi masa kita dengan perkara-perkara uh, yang membantu, okay. jadi kalau kita tak ada goal setting ataupun kita tidak ada mempunyai goal untuk hari tersebut minggu ataupun bulan maka uh, mungkin penggunaan masa kita ni uh, tidak tetap dan tidak mempunyai rutin yang baik, jadi uh, dengan adanya uh, goal setting yang tetap maka kita mempunyai lebih motivasi untuk nak melakukan kerja tersebut seterusnya dengan adanya goal setting, kita boleh meningkatkan kita punya keyakinan diri, jadi keyakinan diri ni boleh kita enhance ataupun tambahkan dengan kita mempunyai kejayaan-kejayaan kecil, kejayaan-kejayaan kejayaan-kejayaan kecil ni kita boleh buat melalui dengan mempunyai goal setting ni jadi kejayaan-kejayaan kecil ni adalah satu yang kita perlukan supaya sebelum kita mencapai matlamat yang lebih besar, jadi dengan kita mempunyai kejayaan-kejayaan kecil setiap hari setiap minggu jadi ini akan meningkatkan keyakinan kita bila kita melakukan satu kerja atau bila kita berdepan dengan customer sekali lagi saya ingatkan bahawa ini adalah sebahagian kecil daripada you punya total goal setting dan ini hanyalah untuk short short term untuk tahun pertama you dekat dalam Midasya Tanah ni dan goal setting ni adalah simple hanya untuk kita tahu apakah kita perlu lakukan Uh, secara kasar, uh, masa yang kita kena uh, apa tu invest supaya kita mendapat. Okey, langkah yang pertama untuk kita buat uh, sales goal setting ni ialah kita perlu tahu berapakah income yang kita nak bawa balik ke rumah kita setahun. Okey, uh, jadi. Uh benda ni sepatutnya dah discuss dengan you punya leader ataupun team manager kalau belum discuss then you have to fikirkan, contohnya kalau sekiranya you nak bawa balik RM6,000 then you darabkan dengan RM12,000 jadi RM72,000 dalam tahun ni, jadi untuk memudahkan pengiraan saya letak katakanlah RM100,000, jadi RM100,000 adalah you punya income untuk tahun pertama dan kita darabkan dengan 10% ataupun 1.1 yang ni uh, yang 10% tu adalah kos yang terlibat, eh, termasuk kos uh, advertisement, termasuklah you punya kos minyak dan segalanya okay. uh, jadi uh, 10% untuk kos untuk you mendapat income yang uh, you harapkan tadi contohnya jadi RM100,000 darabkan dengan 10% dah jadi RM110,000 uh, Okay, baiklah kita akan uh, buat uh, example yang ringkas berkenaan dengan kita punya goal setting ni katakanlah saya nak bawa balik RM100,000 uh, uh, jadi saya letak kat sini RM100,000 sebulan eh setahun sorry ok uh, daripada situ saya darabkan dengan uh, uh, 10% so sekarang dah jadi uh, 100 Okey, 110000, okey. Okey, so daripada situ uh, saya bahagikan dengan 0.7, okey. Jadi darab 0.7. So saya guna kena guna gunakan guna kalkulator untuk ni. Jadi 100000 So sekarang dah jadi 143000, okey. Ini 100 RM43,000, okay. uh, yang seterusnya ialah kita nak tahu berapakah fee professional yang kita kena bawa balik ke pejabat ataupun ke agensi Fee professional ni ialah uh, nilai wang yang dibayar oleh uh, pelanggan kita, uh, invoice yang kita keluarkan kepada penjual ataupun landlord jadi macam mana kita nak tahu ialah uh, income dengan bercampur kos tadi kita bahagikan dengan 70%, 70% ni adalah kita punya commission. Uh, walaupun kadang-kadang uh, uh, yang baru dia punya commissionlah 60%, saya letak 70% sebab daripada 60 lagi ke 70 ni tak tak, tak banyak uh, dia punya amount dia. Jadi kita letak je 70%. Kalau you rasa kurang selesa dan you boleh letak 60% juga up to you. Dan seterusnya berapakah harga jualan yang saya perlu close ini kita bahagikan? So saya bahagikan satu uh, per 3 bagi dengan 0.0175, So saya dapat 800 a 820,000 lebih kurang eh 817 ribu. Okay, ini adalah sorry, 8 juta okey. Eh, 1 2 okay, 8.17 juta. Okey. Baiklah kita dah tahu fee uh, profesional yang kita kena bawa balik ke agensi, seterusnya kita nak kira berapakah anggaran uh, Uh, kos jualan keseluruhan yang kita nak uh, kita nak jual ni uh, kita dah tahu kita dah tahu fee dia jadi kita nak tahu keseluruhannya berapa banyak kah, uh, volume yang kita perlu bawa masuk ke agensi atau kita perlu jual eh. jadi kita divide kan dengan uh, dekat sini saya letak 1.75 uh, most so the time kita akan dapat 3% tapi ada ketikanya kita akan dapat 2% ada dan ada ketikanya kita akan uh, co-agent dengan orang jadi cara mudah ialah kita buat aa uh, 0.0175 ataupun 1.75% daripada aa uh, apa tu uh, uh, daripada rafi <coughs> yang kita perlu war balik. So daripada situ kita akan dapat jumlah keseluruhan uh, jualan yang kita kena lakukan untuk tahun ni. Baiklah selepas kita dah uh, dapat jumlah jualan apa yang kita kena lakukan ialah kita kena divide dengan uh, harga rumah apa tu segmen kita. Jadi selalunya kita dah tentu berapa banyak uh, uh, berapa kan nilai harga rumah yang kita jual. Jadi kalau kita uh, beroperasi di pasi gudang contoh, jadi uh, dia punya uh, harga jualan dia mungkin 300-400 ribu. Kalau sekiranya kita beroperasi di uh, mana bukit beruntung pun lebih kurang sama jadi kita divide kan dari situ kita boleh tahu berapa berapakah a um, uh, biji rumah yang kita perlu jual so 8.71 juta saya divide kan harga rumah yang selalunya katakanlah saya target rumah 350000 so okey a uh, 350000 so saya perlu dapat bulan balik 88170000 bagi dengan 350000 so saya kena dapat lebih kurang 23 kes okey sini kita dapat 23 kes Baiklah selepas kita dah tahu berapakah bilangan kes yang kita perlu bawa balik ke agensi, jadi aa, kita darabkan ada dua benda kita kena lakukan, satu kita kena darabkan dengan 50, aa, jadi daripada situ kita kena aa, kita dah dapat tahu berapakah jumlah jam yang kita perlu lakukan untuk tahun tersebut, jadi kenapa 50 jam kerana aa, orang yang dah mahir dekat dalam harta tanah ni cakap Uh, satu case dia mengambil masa lebih kurang 50 jam the uh, working hours lah. Uh, jadi kita darabkan dengan 50. Okey? Lepas kita dah darab 50 tu kita bahagikan dengan uh, minggu uh, minggu kerja kita. Jadi kita decide satu tahun memang ada 52 minggu. Kita tolak dengan puasa, kita tolak dengan raya. Kalau mungkin kita puasa kita decide untuk nak beribadat dan ah uh, raya jadi kita dah tolak 8 minggu kat situ ataupun 6 minggu dan Uh, tolak lagi mungkin persediaan uh, anak sekolah example nya 2 minggu jadi dah jadi uh, 8 minggu dan tolak lagi kalau you nak bercuti 1 minggu jadi 9, jadi saya ambil rata-rata lebih kurang 42 minggu ataupun 40 minggu, jadi you divide kan dengan jumlah minggu yang uh, you nak kerja untuk minggu uh, untuk tahun tu, dari situ kita dah tahu berapakah jumlah jam yang kita kena kerja okay? Dan uh, berapakah jumlah hours yang saya kena spend, uh, jadi 23 darabkan 50 jam okay, jadi jadi 1150 ini adalah 150 jam yang saya kena invest dan seterusnya uh, bilangan jam seminggu dividekan dengan berapa minggu katakan 42 jadi uh, 42 So, jadi 27 jam, 27, 30, 30 jam lah. Tidak eh, 30 jam. Ini adalah 30 jam adalah waktu seminggu minima yang saya kena achieve Eh, untuk dapat um, uh, apa itu 100 ribu. Jadi ini minima okay? Jadi jumlah jam ni membantu kita untuk mengkatau uh, dapat menilailah kalau kita nak dapat 100 ribu apa jumlah jam yang kita kena kerja. Kalau kita nak dapat 60 ribu apa jumlah jam yang kita kena kerja. Uh, jadi uh, yang kata dia memberi kita uh, satu uh, perspektif lah kadang-kadang apa yang saya dapati uh, bila tanya dengan peguam tanah baru berapa dia nak dia nak 20000 satu bulan okey 20000 satu bulan tapi dia willing untuk spend uh, uh, apa tu dia punya 20000 satu bulan dia punya uh, dia punya jumlah jam yang diperlukan macam ni tapi dia cuma sanggup untuk spend masa macam ni jadi jadi ada banyak gap kat situ kan jadi Kecuali kita memang sangat bagus, numbers yang dia tetapkan oleh orang yang dah lama ni dia memang tak lagi lah. Jadi nak jarang sekali yang orang yang apa tu yang tidak mengimbau apa tu masa yang perlu di spend dengan pendapatan dia itu akan berjaya. Okey lah kita dah tahu berapa banyak masa ataupun jam yang kita kena laburkan setiap tahun. Dan seterusnya yang kedua kita kena buat ialah uh, kita kena divide uh, jumlah case yang kita bawa tu dengan viewing. Jadi kat sini uh, setiap case saya set tuju uh, tuju uh, kali viewing. Eh. Jadi kita nak jual satu rumah tu kita kena spend like uh, tuju kali viewing baru kita boleh close. Jadi uh, ini bergantung kepada you lah how uh, uh, pandai you untuk nak closing satu tu, kalau sekiranya um, rumah tu uh, murah selalunya 3-4 kali uh, viewing dah boleh close, jadi ada kalau sekiranya nilai dia tinggi macam RM500,000 ke atas dan mungkin 10 kali viewing baru close satu kali jadi saya ambil tengah uh, 7, jadi divide dengan 7, baiklah lepas kita dah divide dengan 7 tu kita dah tahu berapakah uh, jumlah viewing yang kita kena lakukan untuk satu tahun kita divide dengan jumlah minggu yang kita dah decide tu jadi kita dah divide dengan jumlah minggu pula and daripada situ kita akan tahu berapakah viewing yang kita kena lakukan setiap minggu so ini akan memberi kita kata kaya hukum berapakah viewing yang kita kena lakukan kalau sekiranya kita dah ada target, eh, jadi kat situ kita dah ada goal kita in term of viewing Uh, tadi kita dah set goal into in term of uh, apa tu uh, in term of hours sekarang in term of viewing kalau sekiranya satu minggu tu kita tak dapat uh, jumlah viewing yang kita kendaki dan you kena jumpa dengan saya ataupun you punya team leader dan team manager lah untuk discuss macam mana kita nak dapat viewing uh, jumlah viewing minima yang kita perlu ada tu yang suruhnya berapa kali viewing yang saya perlu lakukan jadi pergi tadi 23 darab dengan 7 ya okay so 160 tajuk 161 viewing ini adalah jumlah viewing yang saya perlu lakukan setiap uh, tahun satu tahun dalam jumlah satu tahun jadi dividekan dengan 42 tadi so 42 so saya kena dapat empat viewing minimal empat eh. four viewings itu adalah contoh untuk kita nak mengira kita punya uh, rengkas Okey selepas kita dah semak apa yang saya suruh buat tadi kita kena buat uh, apa tu, uh, checking, eh. kita check check balik adakah uh, normal number numbers yang kita achieve tu kata uh, boleh uh, kita attain uh, maksudnya kita, kita boleh dapat eh. uh, semak. Uh, seminggu waktu bekerja yang sesuai antara paling-paling kurang dalam 20 hingga ke 60 jam ataupun 50 jam kalau lebih daripada 60 jam seminggu itu adalah satu benda yang uh, susah uh, susah nak achieve eh. uh, Jadi mungkin kita akan dapat lebih kurang 40, 30 lebih ke 40 ke 50 macam tu, uh. jadi itu adalah sihat uh, yang kau yang sihat uh, sementara viewing pula uh, target lebih kurang uh, 8, 9, uh, 10, lebih daripada sepuluh ini satu yang susah nak achieve, bukan cakap tak boleh boleh, tapi untuk perunding baru memang susah nak achieve seterusnya kita discuss dengan you punya, you, you, you tengok daripada situ apakah masalah yang you rasa mungkin akan boleh dapatlah? katakan kalau sekiranya jumlah awas yang diperlukan itu tinggi sementara you pula makan gaji kerja, so macam mana you nak achieve nak selesaikan benda ni, ha, jadi you discuss dengan team manager, you discuss dengan team leader dan duduk-duduk uh, and then uh, bincangkan ha, mungkin goal you terlalu tinggi untuk tahun pertama turunkan dan buat pengiraan semula, baiklah selepas kita dah uh, settle pengiraan dan kita dah semak dia attainable, so apa yang kita perlu lakukan ialah kita uh, angkat kita punya, ambil kita punya schedule sama ada Google schedule ke dan kita uh, buat semakan, first of all kita kena block masa kita dengan uh, family kita uh, dengan uh, jadi kita discuss dengan kita punya wife ataupun uh, husband waktu ketika yang memang mereka memerlukan kita lah and then you block masa you uh, setiap hari tu mungkin ada rutin-rutin yang berkaitan dengan kerja contohnya, uh, you kena ambil anak sekolah ke example, block masa tu and then seterusnya block uh, waktu cuti yang seperti yang saya sebut tadi dan block waktu yang you takkan kerja uh, contohnya hari raya hari raya memang dua minggu pertama you nak cuti jadi you block masa tu okey lepas you dah uh, you dah you dah block waktu tu then you cari waktu untuk nak kerja pula bila kau waktu yang you nak kerja you kena lengkapkan 40 jam seminggu ataupun 40 minggu dalam satu tahun tersebut so set set up and then bila you dah buat tu Uh, you, ten, uh, you discuss dengan you punya wife atau husband and then uh, supaya mereka tahu bahawa ada ketikanya you memang perlu tumpukan perhatian you dalam hatanah ni. Okey, seterusnya kita kena set kita punya rutin daripada pukul berapa ke pukul apa, itu adalah waktu uh, waktu activity yang You kena <coughs> you kena set uh, sama sahaja, Jadi pukul 10 sampai ke 12 ada satu waktu yang memang you kena set contohnya buat prospecting jadi you letak restriction untuk call calling, jadi set. Jadi kalau you tak pasti macam mana nak buat set the routine ni discuss dengan team manager. Okey. Dan yang terakhirnya lepas dah buat setting tu sebut, you print you punya schedule, you print you punya target tadi, berapa target, berapa income you, berapa you punya target income, target you punya jumlah case dan target berapa minggu apa tu you punya hours dan you punya viewing letak dekat satu paper dan tampalkan dekat mata tempat yang you boleh nampak dengan senanglah so daripada situ dia akan memberi you semangat macam saya kata tadi dan sentiasa menumpukan fokus you punya aktiviti berdasarkan kepada target yang small tadi yang ringkas tadi supaya, supaya yang target yang ringkas ni akan dapat membawa you pada matlamat yang lebih panjang